Слава Україні, Герон, слава! Це вітається українською професійною військовий з Великобританії 43-річний легіонер на псевдо Тейлор. Ваяк дає своє перше в житті інтерв'ю хмельницьким ЗМІ у волонтерському центрі. Каже, щоби ще раз показати українцям, їх підтримує весь цивілізований світ. Про себе розповідає, він – суміш різних національностей – в легіон прямує не з ініціативи Британії, а за власним бажанням. Серед військових в Україні знайомих немає, але воювати він вміє та має велику мотивацію. Знайомих я не маю, я людина ззовні і особистих зв'язків немає. Що я очікую побачити? Жах, не очікую нічого доброго, тому що це війна. Вмирають новинні діти, жінки, чоловіки. Війна – це завжди жахливо. Я приїхав сюди боротися за свободу України, за свободу цивілізації. Хмельницький волонтер Віталій Підгайчук про свого нового британського друга розповідає. Дуже класний, позитивний чоловік, він чітко розуміє, що і для чого він робить. І він такий мій приклад надав: каже: якщо ти йдеш по вулиці і ти бачиш, як б'ючи готують якусь жінку, вона ж не твоя жінка. Чому? Ну, тобто ти можеш собі пройти, але каже, я розумію, що я в цій ситуації маю ем, ну, допомогти і наказати кривдника. Він отак от порівнює навіть цю війну, він розуміє, що зараз Україна і наші захисники є рубежом для всього цивілізованого світу. Тейлор каже, у нього є бойова практика та в яких країнах інформація не для оприлюднення. Його життя військового не передбачуване, але він, каже, має сім'ю і дітей. Коли тут почалася війна, я почав думати про це. Мені було легше приймати рішення, коли у мене не було дітей. У мене вже є діти, і мені дуже важко пояснити своїм дітям, які плакали і просили не їхати, чому я не змінюю свого рішення. Я просто сказав, що чоловік інколи має робити те, що зовсім не хоче, щоб рятувати добро на цьому світі і все людство. Тейлор розповідає, приїхав у Хмельницький на джипі, купленому за гроші людей з усього світу. Позашляховик, каже, призначений для фронту, ним і подасться в Харківському напрямку в свій легіон. Ми вчора з самого раночку з ним разом його завезли на СТО, там трошечки є проблем по ньому, тому ми стараємося максимально все усунути, бо машина, я самі розумієте, буде не по асфальту їздити, а в місцях, де дуже складна прохідність. тому я думаю, сьогодні вона буде готова. Тейлор каже, українці всюди зустрічають його як рідно. Перекладачка Христина розповідає про його зупинку на польській АЗС та зустріч із українськими військовими. Вони йому допомогли, і він поділився з ними, розповів, що він насправді сюди приїхав воювати, допомагати і захист Хищати грубо справедливість. Вони були дуже вдячні і, е, врешті-решт, вони розпрощалися обіймами. Насправді всі одне з одним обнімалися і ділили. і, Як він каже, в житті бувають такі моменти, які потім запам'ятаються надовго. І от це був насправді один з них. Віталій Підгайчук каже: Йому дуже цікава була традиційна наша їжа, і, і я не перекладаю йому. Я вже знаю, що я йому відправлю, коли він буде на передовій. Зінькийського кубусу. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.